<تصفيق> لماذا انت قاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومعانا مفاجأة من شركة الفقر ركبنا من قلير تليفون شغال شغال لا شغال اه صلاة النبي اول مرة البطارية نركبها من برا اختراع دي. شركة سامسونج ما عرفتش توصل له والله اه شايف لا يا دقيقة لا <تصفيق> آه يا دقيقة هنجرس اه <تصفيق> اسمتها آه <تصفيق> آه آه رفعنا الدلاية في مراية كمان عشان البنات تستخدمها للمكياج اه شايخ البنات يعني كل <تصفيق> هايج لا كرت الممر <تصفيق> جوا في دي وها الشاحن بتاو شاحن استراد دي استراد تصدير شايف الفار كلو دي انتو <تصفيق> تو <تصفيق> معروض فيديو الشحن الزمن جاء عليه أه؟ مفاجاه ايه؟ العرض ساري لمده ثلاث ايام على من يرغب بالشراء تفضل قول له انت ابن خالتك كوري لا بس بس على من يرغب بالشراء توجه الى مقر الشركه الكائن بشارع المستشفى المنتزه كافيه اول ركن ورا الموقد <تصحة>